وكذلك قابل العرائش على مواكبتهم وحضورهم معنا اشغال هذا اللقاء ودعمهم المتواصل، كما لا يفوتني كذلك ان اشكر اللجنه التنظيميه التي صراحه يعتبروا جنود الخفاء من اجل توفير جميع الظروف ليمر على الملتقى والمحفل العلمي في احسن الظروف. شكرا جزيلا لكم ونتمنى لكم التوفيق في